Працювали сьогодні по піхоті противника. О, були влучання, засіли вони в будинку, о, відпрацювали в тало. Недавно знищили тюльпана міномета самоходного. О, працювали, знайшню, де базивувалося 3-23, Урал з БК. Туди відпрацьовували такі в них міні, такий район зосередження був. О. А так в основному працюємо по піхоті. Що порівняти з старим зразком – це мобільність, тобто, коли більш такий ґрунт твердий, пересувається воно набагато краще, так як в неї краща ходова частина, вона маневреніша і вона швидша. Більший спектр боєприпасів, тому що, так як ми на старішому зразку, ми працювали тільки насколково-фугасними або освітлювальними. Тут є дуже різний вид боєприпасів. Касетні є. Є дистанційне мінування осколково-погасні, тобто старого зразка норвежське, тобто дуже набагато більший спектр.